Já ja lepská dřeva le z ročku. Kdy mi kazi večur do zahrád, moje srdce za nepotiť kadí dáti, potí za ní. Bansmo! Tu Závorá mi Sia papi, molodavi Baj bez obi, jak na ja Ona ja roličku, Ona ja Čo